Це оці уламки вражаючі. Ми їх шукаємо безпосередньо у вирві. І шукаємо ми, звісно, їх з допомогою магніту, тому що ну, воно там все спаєно, це вони дуже гарно виглядають. А взагалі-то вони чорні, деформовані. Але це одна із важливих ознак, що це є саме ракета зенітно-ракетного комплексу с 300 26-річна Олександра почала роботу у відділі вибухотехнічної служби менше ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, повинна була пройти додаткове навчання, але його відкладено на після війни. Прийшовши до нового чоловічого колективу, до роботи призвичаєлась досить швидко. «До цього дівчат у них відділі не було, От, і я прийшла. І якось всі так дружно, скомпоновано. Дякую їм за це велике, на саме, тому що для них, я думаю, це також був шок. Ну, тобто вони якби хлопці, мужики, самі працювали, без дівчата тут з'явилося. До цього Олександра працювала у кінологічному відділі. Говорить, з дитинства любить собак, за однією з освіт – ветеринар. Втім, робота із собаками нині не на часі. «Зараз є така робота, яка не потребує пошуку вибухової речовини чи вибухових ну, матеріалів, тому що в нас ну, достатньо очевидні речі – це вибухи, це вирви після вибухів, з яких треба вилучити уламки». Йдучи у правоохоронну структуру, не могла уявити, що працювати доведеться в умовах війни. Прокинувшись 24 лютого від виклику на роботу по тривозі, не повірила в те, що відбувається. Звісно, злякалися. Якось непонятно, чого далі ну, ожидати. І не вірилося. Взагалі не вірилося, тому що ну, як, в смислі, як так? <смі> як воно може бути? Війна в нашому в нашій час це, ну, це нелогічно, тому що ми дуже е, розвиваємося, ми розвиваємося як люди морально, е, духовно, е, психологічно. Технології. Тобто, а, і все якось обірвалося в один момент. Олександра говорить, пояснити цивільним людям свій вибір дуже складно. Адже попри стереотип, що вибухотехнік – чоловік, робота дівчині дуже подобається. Це треба, щоб ти, тобі подобалось. Ну, я не знаю, просто так працювати і ну, за що, за зарплату? Ну, це дуже странно. Це не те відділ, коли ти просто працюєш за зарплату. Важко, коли ти не можеш знайти якийсь толковий елемент, якусь толкову річ, яка тебе е, натовкне на якісь мисли. Оце важко. Інше все неважливо. Тобто ти працюєш просто от в якомусь е, вакуумі, я не знаю, ти просто шукаєш, дивишся, оглядаєш. Е, ну, це цікаво. Це цікаво. А якщо ти знаходиш щось таке ну, значиме, ну, це вообще кайф. Попри війну, офіцерка не боїться планувати майбутнє, зокрема, добре знати свою справу. Просто знати класно, круто, також щоб в мене просто від зубов відскакувала кожна якась деталь, річ, вибухова, вибуховий матеріал, тобто, щоб я просто була дуже класно подкована в професійному напрямку. Разом із вибухотехнічною групою Олександра приїжджає на місце події після ракетних обстрілів. Виявляють та вилучають уламки, що залишились. Крім того, бувають на обшуках та профілактичних оглядах. Працюють на місці при повідомленні про замінування. Валентина Гурова, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаїв.